Όλη επέστρεψα από τον τόπο μια τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μα νύμη. Δεκάδες συμπολίτε μα, πιο πολλοί νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή του, σε ένα φρικτό σιδεροδρομικό δυστύχημα χωρί προηγούμενο στην πατρίδα μα. Ευχαριστώ από καρδιά τι γυναίκε και του άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυροσβέστησε και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, τη αστυνομία τη αυτοδιοίκηση όπως και τους γιατρούς και υγειονομικού και τους ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκαναν και κάνουν το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά αντίξεως συνθήκες. Συνάρτησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσσευμα αξιοπρέπεια με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώσ Αναλαμβάνοντα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσω την παρέτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλή του ΟΣΕ και τη Εργοσέ. Η στάση του τον τιμά, καθώ όλα δείχνουν πω το δράμα οφείλεται δυστυχώ κυρίω σε τραγικό ανθρώπινο λάθο. Μεταβατικό υπουργό μέχρι τι εθνικέ εκλογέ ορίζεται ο υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γιαραπετρίτη, από τον οποίο ήδη ζήτησε να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητη και υπερκομματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις την υλοποίηση των θεωροδομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθύσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτήν την τραγούδια. Και μετά θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόλια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το ποτέ ξανά που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος και νόσο. Σας το υπόσχομαι.